Pandemia. Evenimentul ăla important, prin care trece tot globul pământesc. În afară, pare de primăriile din România. În 2020, în timp ce tu erai în șomaș tehnic, sau chiar dat afară de la muncă, și cumpărai tone de conserve din supermarket, primăria sectorului 1, nu asta de acum, a psd care a fost prinsă cercând să fure voturi în 2020, decora parcurile jegoase și pline de capcane ale morții, cu urși verzi din iarbă, în valoare de 23.000 de, 23 de euro. Cum? Nu știai deja? Păi nu, că televiziunile îți ocupau encefalul cu Vulpiza și Viorel, relori la Asia Express și certuri între videochatiste la Puterea Dragostei. A trebuit să vină o duduie primar, tocmai din Franța, ca să aflăm și noi cât costă un urs de grădină. Țineți-vă bine portofelele alea pline de bonuri de masă și bilete la 6 din 49. Ursul Panda Somnoros costă 14.500 de lei, bâine, bâine. adică 3.000 de euro. Pentru Ursul Panda mâncând, primoria de decartat din vanităi tot 3.000 de euro. Ursul mare în picioare costă 38.000 de lei, adică aproape 8.000 de euro. Iar pentru ursul panda mâncând, dar așezat, adică stând în cur, la fel ca toți trântorii și țoapelile alea care stau în cur toată ziua și mănâncă pe banii tăi, ai plătit din taxele tale numai puțin de 8300 de euro! Cu 23.000 de euro puneai bănci în toată mizeria aia de parc! ce ai curat un an în mizeria de parc. Sau dacă tot îți plăceau atât de mult urșii, îi cumpărai patru bucăți vii, îi drăsai și le dădeai să mol foie carne de inorog pentru tot vieții cu banii ăia. Hai să vedem ce alternative serioase avea primăria. Păi uite aici, ofertă de urși mari și verzi de grădină de la un retailer din India, de exemplu. 70 de rupii piciorul pătrat de urzi. Comandă minimă 100 de picioare pătrate. Adică 7000 de rupii comandă minimă pentru care primești 3 urși. 7000 de rupii înseamnă nici 100 de dolari. 100 de dolari! Până cine morții noi a fost primar la sectorul 1 până acum? Fostul primar al sectorului 1 din București, Daniel Tudorache, eliberat pe cauțiune în valoare de un milion de euro și plasat sub control judiciar într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani. Tudorache a fost audiat timp de 12 ore de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar privind achiziționarea de tablete pentru elevi, în care este acuzat de trafic de influență și spălare de bani. Fostul edil este acuzat că în perioada 2008-2018, când a ocupat funcții publice, ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite. Pentru a ascunde originea banilor, Tudorache ar fi depus circa 3 milioane de lei respectiv 235.000 de euro în contul fostei sale soții, precum și în contul menajerei sale. Totodată, acesta a achiziționat bunuri imobile pe numele fostei soții în valoare de 305.000 euro respectiv 470.000 de lei sume plătite cash. Tot prin intermediul fostei soții, Daniel Tudorache ar fi acordat un împrumut în valoare de 902.000 de euro unei persoane, de asemenea, ar fi achiziționat și bijuterii cu diamante în valoare totală de peste 400.000 de euro. Procurorii anticorupție au stabilit ca oțiuni care trebuie achitate până la data de 27 noiembrie 2020, atât pentru Daniel Tudorache, cât și pentru celelalte două persoane inculpate în dosar. Astfel, fostul edil trebuie să achite suma de un milion de euro, fosta soție 200 de euro, iar cea de-a treia persoană 75.000 de euro. Daniel Tudorache a anunțat că se suspendă din cadrul Partidului Social Democrat, întrucât nu vrea să pună în pericol șansele formațiunii. Lui... Acum cred că putem cu toții să ne imaginăm unde s-a dus diferența de 22.900 de euro. Hün balık adı uurs!